أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة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 قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء عن مكره وكثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط فذا فذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال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 ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال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 بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح واجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها من انتقص من الفريضه ثم تكون سائر اعماله على هذا رواه الترمذي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 وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي روايه لمسلم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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر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 يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه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 رواه الترمذي، وقال حديث حسن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي، وقال حديث حسن.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 وقال حديث حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن